שלום, כאן דוקטור דרימר. אני רוצה לספר לכם משהו דרך הרפואה רפואה שמשתמשת בחמש רפואות. הגיע לנו בחור עם כאבי גב רציני מאוד, ולאחר גב תחתון לפני כמה שנים, יש לו עכשיו כאב גם בהקרנות לשתי הרגליים. מה זו רפואה אלטימטיבית? רפואה אלטימטיבית משתמשת בחמשת רפואות. כי שמגיע בן אדם כמוהו עם הכלי יחידי שהיה לי בעיית זה חירו-פרקטיקה, ישר הייתי הולך רק לבעיות עמוד שדרה. אצלו במקרה הבעיה לא הייתה בעיית עמוד שדרה, היא רק התבטאה דרך עמוד השדרה. אצלו דווקא הבעיה הייתה רוגז מאוד גדול, בעיה משפחתית מאוד גדולה, תקלות משמעותיות בעבודה. זאת אומרת, זה השליך עליו ועליו וזה השליך על גבו ועל רגליו. אז אבל לא פתרנו את זה דרך ניתוח. אחר שהבנו מהשוע של הבעיה שלו, נתנו לו מענה מתוך הרפואה הולטימטיבית, שאחד מהדברים הייתה למשל פסיכולוגיה מיידית. משהו שפיתחנו, שאנחנו מבינים מה גורם הנפשי שלו שולח לגורם פיזי, ושנתרלנו את זה, הרגיש מצוין. לאחר מכן עסקנו גם ברפואה חירופרקטית עמוד שדרה, לאחר מכן גם ברפואה תזונתית, כל השלושה ביחד, סמנו ביחד. היום הוא ללא שום כאב, ללא שום תקלה, והוא לא צריך שום ניתוח. זאת אני הנהדרת של רפואה אלטימטיבית. הגיעה לנו אישה שהייתה מועמדת לניתוח צוורי, כי הייתה לה הקרנה מאוד קשה ליד ימין. הכאב התפתח לה תוך שלושה ימים, ותוך שלושה ימים הגיעו למסקנה דרך אמראי שצריכים לעשות לה ניתוח צוורי, לסדר את הפריצה דיסק הצוורי. מה שעשינו לאחר שתחקרנו אותה, שאלנו אותה, בדקנו אותה בקורות, באמצע טיפול שורש של שן בצד ימין. הרופאים בבית חולים לא חיברו את הטיפול הבעייתי שהיה לה ואת הדלקת הרצינית שהייתה לה בתוך השן. להשלכה על הצוואר ועל היד. שפתרנו בשן באותו יום כפר, הכאב ביד ירד. אחרי כמה ימים שטיפלנו לה גם בעמוד שגרם לאותו מקום לבוא לידי ביטוי. בזה זה נגמר. היא לא הייתה צריכה יותר ניתוח צוואר, שהיא ראה את זה בעצם דלקת בתוך שן שהייתה באמצע טיפול. המקרה השלישי. הגיעה לנו צעירה עם כאבי ראש ושכחות לא מוסברים מזה שבוע. רצו לשלוח אותה סיטי מוח ובדיקות דם. שאלתי, האם, מה עשית חריג בשבוע שלפני שהובילה הבעיה הזאת? היא אמרה דבר פשוט מאוד. למדתי במשך שבוע למבחנים מאוד מאוד קשים. דבר שלא עשיתי במשך שנתיים. זה הכל. היא שמה מסוימת, היא שעות מול שגרם לשיבוש במחת העצבים שלה, שיקרין לה ראש וגרם רפואה קוונטית למשל, שנמצאת בתוך הרפואה האולטימטיבית, נתרדנו את כל המתח הפיזיקלי, את כל המתח האנרגטי שהיה לה, ובזה פתרנו לה את הבעיה. היא ביותר. היא נותנת לנו הרבה כלים להגיע לשורש הבעיה של המטופל ולתת לו מענה, ולא משנה מה החולי שלו. אם אתם צריכים עזרה, אנחנו לשאיר אתכם. תודה שצפיתם.